امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. Bien à moi tirer tout ce qui nous sépare ah Jedoch bedarf eine derartig außergewöhnliche Anklage außergewöhnlicher Beweise. Ich, der Gott hat uns eine wahnsinnige, die Unsinn von sich gibt, geschickt. Hat Bartolomia etwas getan, das dich erzürnt hat? findest du Zuneigung für sie. Ah! Sakrileg! Entsage deiner Eitelkeit. Verstehe! Was hier geschieht, ist Blasphemie. Jene, die die Macht haben, wissen davon. Wenn sich eure Schwester der Blasphemie schuldig gemacht hat, endet sie auf dem Scheiterhaufen. Ich kenne Gottes Wege nicht. Aber ich weiß, dass er will, dass ich seine Wünsche umsetze. Du musst ein vollständiges Geständnis ablegen. Die Wege Gottes sind uns nicht immer verständlich. و ام... گذینه یه سار سترایبو بزنین حافظه و خاطره مهمترین چیزه بدون اون کوریم. امروز جنگ ما با مشنگ ها آغاز میشه دیر به جنبیم این دنیا زیر رو روش اینه اینه که تقدیر دنیا رو به بخت و اقبال بسمری بگو چی شده؟ مربوط به گیرین دل والده برادران و خواهران نوبت ما فرار رشیده برای یه جگست دادنش اعتماد تمام کبالتون میخواد آقای کوالسکی به کمک شما نیاز داریم من دیگه با این کارا کاری ندارم ببخشید مزایم شدم حالبس ولی خبر خیلی بدی به گوشم رسیده ب... یادت ببود منگه جادوگرم دامبلدور ازم خواستی چیزی بدم جیکوب این کار تو دیوانگی مست بدون کمک تو هم دنیاشونو به خاک و خون میگه این گروه قرار خطرناکترین جادوگره چند قرنخی و از پادراله هیچ کسی نمیتونه همه چیزو بدونه حتی تو اصرار دامبلدور از چوب دستت رازی استی کوالسکی؟ دوری که می‌تابند ناچیه چه‌خان باشه. دورهای خطرناک کرسي یه جوران افراد خطرناکه. مگه میشه موفق نشی؟ آسایی دیگر از J.K. Rowling. اگه تا زمان صرف چای همه زنده بمونیم میتونیم می‌تونیم تلاشمونو موفقیت آمیز ارزیابی کنیم. بریم آقای کالسکی. با کمالمه. باقیم میخوای به همناهان خودت پشت کنید اکیو میتونیم سعی کنیم برای جبرانش به کمک نیاز داریم نمیتونیم جراغ منو بگیریم عادت میگفتیم میتونیم دنیا رو از ناشکل بدیم اما با وجود اشتباهات موردیم حقیقت با آنچه به نظر میاد یکی نیم میشه اینو نگه دارم <تصفح> حیوانات شگفتنگیز اصلاح دام سام خونه گوش کن ببین چی میگم نه ترس باشه اون نقشه فرار استراری که داشتیم تمرین می‌کردیم رو یادت هست چون از زیر قفل خونه وادم قصر در برم اون ادمکشای حرفه‌ایه هر کی باجاک در بیفته میان سر وقتش میخوام کام از خونه بیای بیرون همه چی درست میشه سموالش خوبه خودمونم چه خوبی سلام جنگ پسرک کجاست؟ کدوم پسر من نه بچه میخوام نسگ باشه دوباره سر پا میشه قول اگه بفهمم من پیش تو هم تو تورم میکشم جیپسی، اون بچه پیش توه قوی باش و جانس هم یه گله حرومش کنیم <تصفح> نه امروز کی فران میکنی؟ آدم بدم فرصتی پیدا کردم که زندگیمون تغییر بدم نمیتونم بذارم یه بچه صد راهم بشه او پسرمان منه منه جیبسی هر جیبسی. میگی یاری از این بچه استفاده میکنی من تو رو خوب میشناسم چون خودم بودم که از تو جوب کشیدن اینجا بدن رو نگه میدونه تروریشتن گاه چلن تو نیستی به هم بگو من شیبا روی سر خواهرام آوردی. ما به جهتی خوش داریم. Don't like it. Leave می‌گردی. این لانا چی دیگه چیه آه, آه،, آه، اینجا را <تصفيق> به نظرت میتونی کمک من کنی؟ که دخل اون لعنه سیو بیارم ببینم با امون از این تا دخل اون لعنه سی رو بیاریم اون عوضی مهمتو آوردیم میزانم تو میارم آسونه مشتاقانه منتظرش بودم ده ثانیه تا انفجار اون دیگه چه کفته بود سلام رفیق نانطز